У Хмельницькому попрощалися з військовослужбовцем, який добровольцем пішов на фронт. Досягли компромісу. Між частиною мешканців багатоквартирних будинків Хмельницького та релігійною громадою виник конфлікт. Як сторони дійшли згоди? Підрізала волосся на благодійність. Десятирічна жителька Волочиська пожертвувала власним волоссям, аби допомогти осередтілі дівчинці. У Хмельницькому попрощалися із 34-річним військовослужбовцем, молодшим сержантом Олександром Яценко, котрий з 2014 року брав участь в АТО ООС. Та спочатку повномасштабного вторгнення на війну пішов добровольцем, розповіла дружина загиблого Світлана Яценко. Ми не Хмельничан, ми з Луганська. І в 2014 році, коли це все тільки почалося, він пішов добровольцем, і я його дуже просила не йти, а він сказав, я говорю, пусть хтось йде інший, не ти, а він сказав. А якщо всі так будуть говорити, то інший, а не я. І пішов захищати свій будинок, своїх родних, свою Україну. Разом Олександр та Світлана були 13 років. Одружилися у 2015-му, каже жінка. Він був особливим, він завжди хотів виділятися, він завжди говорив, не хочу бути таким, як всі. Він був настоящим патріотом, він завжди жив для людей, ні для себе, ні ни для кого нічого не жалів для своєї сім'ї. Сім'я для нього була для всіх. Взагалі він був добрим, відзивчим, веселим, він, він був найкращим. Таких, як він, просто, більше немає. Я з ним була дуже щастлива, і я його дуже люблю. Поховали загиблого військовослужбовця на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Станом на 16 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 54 тисячі російських військових. Противник втратив 2199 танків та 4690 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1302 артилерійські системи, 312 реактивних систем залпового вогню та 168 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 250 літаків, 908 безпілотних літальних апаратів, та 216 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 одиниць, спеціальної техніки – 121 одиниця. За 205 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 233 крилаті ракети.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 Мешканець будинку каже, він та частина сусідів протестували проти перекриття дороги, викликали поліцію, вимагали не продовжувати будівництво. Всі йдуть сюди, і цей дом. Тут дуже був великий потік, поки не закрили. Ми тут живемо, всі наші батьки цей дом строїли. Ця дорога завжди була. 20 років я вже тут живу. Треба було вийти до людей і об'яснити йому, що люди добрі, я там роблю що там, чи, чи, чи дзвіницю, чи що. Потерпіть там місяць чи два. Ну, не два роки. Мешканець будинку Віктор Кліщ каже, чому, на його думку, розгорівся конфлікт. Проблема комунікації, всі дозволи на будівництво є.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 Цей будинок у центрі міста збудований 60 років тому, розповідає його мешканка Тетяна Лукіна. Жінка каже, у будинку є проблеми з електропроводкою. У нас проводка дуже стара, щитки в аварійному стані. Ми неодноразово викликали із електропідстанції, і вже зверталися, електрик прийшов, щось трошки підкрутив, але з жахом, чесно кажучи, чекаємо, що якщо буде дійсно холодно, народ почне вмикати більше опалювальних пристроїв, можуть бути проблеми серйозні. Більше 50% будинків міста мають застарілу проводку, розповідає директор департаменту розподільчих мереж акціонерного товариства «Хмельницькоболенерго» Андрій Чайка. За його словами, дозволену потужність для квартир цих будинків збільшили від 3 до 5 кВт. Маленькі пошкодження всередині будинку, які переростають в більше, відповідно йде пошкодження мережі до трансформаторної підстанції, і воно виникає призводить до великих перев в електропостачанні. Марія Іванівна розповідає, живе у цьому будинку, відколи його побудували. Каже, у неї в квартирі тепло, обігрівач не використовує. Якщо проводка поміняна, нова, то проблем немає. Ну, хазяїн кожен по-своєму знає, він не буде вмикати, тому що воно виб'є, вимикне і все таке. Під час використання електрообігрівачів у квартирі, розповідає кандидат технічних наук Олександр Шпак, потрібно зважати на дозволену потужність, для вашого житла в нових будинках, скажімо, трьохкімнатна квартира до 95 метрів 6,5 кВт. В старих будинках значить, норми були нижчі 4 кВт нагрівач. Якщо ви включите праску, праска 2 кВт, значить електрочайник теж менше кіловат не буває мікрохвильовка кіловат. Порушення норм може призвести до електричних збоїв та пожежі, каже Олександр Шпак. Вас може вибити автомат або перегоріти запобіжних. Може виникнути перекос фаз на вашому, значить, у вашій мережі. В розетках появиться не 220 вольт, а 380. І це може привести і до враження значить мешканців електричним струмом. Внутрішньобудинкові мережі, за словами Андрія Чайки, обслуговують ОСББ та комунальні підприємства. Технічний стан обслуговування лягає на власників і внутрішньобудинкових мереж, і відповідних квартир. Як розповів Андрій Чайка, години максимального навантаження на мережу з 17.30 до 21.30 ввечері та з 8.30 до 10.30 вранці. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному.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 Сьогодні в нас буде тактика. Аж зараз такий стан в країні, що треба бути підготовленим. Потрібно мати хоча б якісь мінімальні навики, які могли би можливо, хоч якось допомогти нам. Володимир Бойко працює в АСТІ сфері. Чоловік каже, набридло бути безучасним спостерігачем. Задовбало всі новини дивитися. Блін, захотіть. Якщо що захотілося, хоча б щоб навчили, хоча б як автомата в руках тримати.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 у нас вже заключили контракти і працюють збройні Збройними силами України.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 Автівки. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Я хотіла допомогти хоча б одній дитині прожити ще один день. Зараз у 10-річної віки – коротке каре, з яким, каже дівчинка, їй легше на голову. До стрижки в неї було волосся нижче пояса, яке ростили з року життя, каже мама Катерина. Підстригтися Вікторія хотіла і раніше, але не знала, куди подіти своє довге волосся. В травні з мамою в соціальних мережах натрапили на історію дівчинки з Вугледара, що втратила обох батьків та сама отримала важкі поранення. Дівчинку було звати Вероніка, десь 12 років близько було. В той момент я вирішила обрізати волосся. Я побачила в інтернеті, як одна дівчинка зрізала своє волосся і віддала хлопчику на лікування. У нього був рак. Я теж захотіла так зробити. В їхній родині, розповідає мама Катерина, дівчатам волосся було прийнято ростити. Тому за довгою косою віки доглядали і розпрощатися з нею було нелегко. Але ну, це Перший такий вчинок дитячий, перша свідома така реакція на це все, ну, я не могла не підтримати, так само тату, ну, тата нам довелося вмовляти трошки більше, але нічого. Після того, як обрізали, місяць довелося чекати, коли у Волочиськ приїдуть купити волосся. 700 гривень із суми Віка віддала на Збройні сили України, адже її тато нині також захищає нашу країну. Решту суми – дві з половиною тисячі 12-річній Вероніці хочуть віддати особисто. Волонтери допомогли нам знайти її, нещодавно буквально зв'язалися з нами. Перекинули нам декілька фото, відео було знято, вже тепер де дівчинка, вона вже зараз не в лікарні, вона зараз в дитячий будинок сімейного типу. Наші волонтери пробують зв'язатися, пробують через лікаря, який лікував, знайти зв'язок з тією сім'єю чи саме з дівчинкою, щоб далі передати ці кошти.